За два роки Ігор Матвєєв перетворив власну квартиру на картинну галерею. На пенсію я пішов у 68 років. І ось чотири роки після пенсії у серпні мені поступив сигнал – починай малювати картини. Я зайшов в інтернет, подивився, що люди малюють, які є технології. І почав для себе вибирати. Спочатку зацікавили наливні картини. Їх малює на вінілі для стель. Його, як і акрилові фарби, придбав у будівельному магазині. Перша робота – боротьба світів. Вода клейпова, потім додається фарби. Зараз я це вже роблю на глазок, я вже знаю скільки, чого. Знаряддя праці – це все, що завгодно. Це і звичайна розчіска, це і трубочка, це і шприци. Далі були Рейський сад, маки-роздрьопи та водний світ. Остання мала бути волошковим полем. Болото вийшло вийшло болото. картину. Що я роблю? Різнокольорові фарби наливаю, беру паличку і от паличкою роблю такі. У мене якісь морські потвори вийшли. І була сусідка дівчинка, вона каже, і медуз сюди. Я вже по висохшій картині, яка висохла, домалював медузки. Яку б назву видали цій роботі? Це букет на фоні неба. Але митець-аматор жартома називає її коронавірусна. Тут використано дві техніки малювання. Пензлем малювалось, це теж пензлем, а це наливалось і дитячою надувною кулькою. Ось так поступово Ігор Михайлович почав малювати і пензлями. Першу серію картин присвятив сюжету осінь. Я ж не поїду в Канаду і не буду малювати з натури. Безумовнені і нарвіщо. Зараз в пріоритеті весна і літо. Зізнається, золота пора року трохи набридла. Хочеться різнокольорових фарб і побільше зелені. Музика. Роботи різні. Дві однакових не знайдете. Новоспечений художник дивиться майстер-класи в інтернеті та постійно експериментує. Можна подивитись ці всі мої картини і сказати, це різні люди малювали. Я не вважаю, що я пенсіонер, бо я працюю, я малюю картини. Ігор Матвєєв 20 років працював редактором на Радіо Миколаїв. Паралельно з основною роботою у нього завжди було хобі. Пишіть вірші, пишіть книги, пишіть картини. Не будьте зацікані на чомусь одному, шукайте як більше занять, И вы будете довольны жизнью.